Ze začátku tam vlastně byly kamenitý, klikatý cesty s prohlubněma, kde zřejmě jsem si jedný jsem do toho moc rychle vlít a zdeformoval jsem si disk a následně mi ušla pneumatika, tak potom jsem jí musel dofouknout a hledal jsem, nejdřív jsem myslel, že je píchlá, hledal jsem, kde, kde to je, ale píchlá nebyla opravdu, jenom ušla tím deformováním disku. Takže jsem to dofouk a pokračoval jsem dál. Potom ta etapa byla docela rychlá. Následovali píseční pláně, korita, řek, kamenitý, ale jenom takový štěrkový. Takže to cejpalo a bylo to docela rychlé. A když jsem dojel do cíle, tak jsem viděl, že jedenáctka a jenom nějakých 13 a něco minut na prvního, tak to je super výsledek. V čem bude jiná příprava na maratonskou etapu a styl jízdy následný? Samozřejmě rámenový pneumatiky, který musí vydržet dva dny. A samozřejmě vyměníme řetěz, olej jo, a takéhle věci, aby ty náplně byly čerství a v kondici.